נעסוק בשאלות נוספות הקשורות להעתק, מהירות וזמן, או מרחק, מהירות וזמן. אוקיי, אז יש לנו את בן, והוא רץ במהירות קבועה של שלושה מטרים לשנייה, מזרחה. אה, זהו גודל וקטורי, שהרי נתונים לנו הערך המוחלט והכיוון. שלושה מטר לשנייה זה רק הערך המוחלט. אז זהו ערך מוחלט של... שלושה מטר לשנייה, בכיוון מזרח. אז אנחנו יכולים להגיד שזהו גודל וקטורי, נכון? כי נתון לנו גם הכיוון. יופי, אז כמה זמן ניקח לו לרוץ? 720 מטרים. נפתור את זה גם כגודל וקטורי, וזה ייתן לנו כמה זמן לקח לו לרוץ 720 מטרים מזרחה. ושוב, קחו בחשבון שזהו גודל וקטורי. זה העתק ולא מרחק. בסדר. אנחנו, אנחנו גם נעשה את, זה, אה, נעשה את זה בשתי הצורות. נתחיל בטיפול בשאלה מבחינה סקלרית. כפי שכבר אמרנו, המהירות שווה למרחק שבין עבר חלקי הזמן. אני כותב T, אבל אחרים מוסיפים משולש קטן, דלטה, שפרושו שינוי. אבל זה מובן גם כשאני כותב רק T. T זה time. המהירות שווה למרחק שבו עבר, eh, שבין, המרחק שבין עבר, חלקי הזמן. החלק הסקלרי של המהירות, הערך המוחלט, נתון לנו בשאלה, והוא 3 מטרים לשעה. נתון גם המרחק, ואנחנו מתבקשים למצוא הזמן T. נתון לנו המרחק, נכון, של... 720 מטרים, ועלינו למצוא את הזמן. אממ, בגרסה, בגרסה הסקלרית של השאלה, אנחנו לא נעסוק ב בהעתק וגם לא בבקטור המהירות, אנחנו רק נעסוק אממ, בערך המוחלט של המהירות ובמרחק. 3 מטר לשנייה שווה ל-720 מטר, חלקי השינוי בזמן. אז בואו נטפל עכשיו במשוואה הזאת מבחינה אלגברית, על ידי זה שנכפיל את שני האגפים בזמן. אז 3 מטר לשנייה כפול הזמן שווה ל-720 מטרים. שזה הגיוני, לפחות מבחינת היחידות זה הגיוני, כי ככה יצא לנו ש ש שהזמן יתקבל בשניות. בואו רק נעתיק את זה יפה, את המשוואה שלנו. נכון? שלושה מטרים לשנייה כפול הזמן שווה 720 מטרים, ואז אנחנו נקבל תשובה של זמן בשניות. נכון? זה מתכזז לנו עם השניות במחנה, ואנחנו נקבל מטרים. וזה הגיוני. אם אנחנו רוצים לקבל את הזמן, אפשר לחלק את שני האגפים ב-3 מטר לשנייה, וזה מתכזז באגף שמאל, נכון? ובאגף ימין זה יש 720 חלקי 3, עם מטר במונה ומטר לשנייה במחנה. אם אנחנו מעבירים את מטר לשנייה למונה, אז יש לנו, אנחנו צריכים להפוך את זה. אני אצייר את זה בירוק. הנה. נכון? אנחנו עמונה ומכנה מתהפכים, אז יש לנו 720 מטר לחלק במטר לשנייה, או מוכפל בהיפוחו, כלומר שנייה למטר, ולכן המטר יתכזז ונקבל 720 חלקי שלוש שניות. זאת אומרת 720 חלקי שלוש, 72 חלקי שלוש זה 24, לכן התוצאה היא 240. קיבלנו 240 שניות. באגב שמאל יש לנו זמן ולכן הזמן שלנו הוא 240 שניות. בשיעורי פיזיקה בדרך כלל מראים את כל הנוסחאות האלו. אני רוצה שתראו שכל הנוסחאות הם בעצם טיפולים אלגבריים של נוסחה אחת. פשוט מזיזים אגפים ועושים כל מיני מניפולציות אלגבריות, ואנחנו מקבלים את כל הנוסחאות האלה. אז לא צריך לזכור את כולן, זה רק טיפולים אלגבריים של נוסחאות קודמות. חלקן די הגיוניות. ניתן להתחיל באלה שנראות לנו הגיוניות. למשל, מהירות מרחק לחלק בזמן, ואז לתפל בה כדי לקבל את הגדלים האחרים. ניתן אה, להכפיל את שני אגפים בזמן לפני הצבת הנתונים. אם נכפיל שני אגפים בזמן, נקבל באגף ימין של המשוואה, שהמרחק שווה לזמן כפול המהירות, או המהירות כפול הזמן, וזאת בדרך על הנוסחה של המרחק. קיבלנו שהמרחק שווה למהירות כפול הזמן. אם רוצים לקבל את הזמן, מחלקים את שני הגפים במהירות, ומקבלים שמרחק, חלקי המהירות, שווה לזמן. כלומר, אם המרחק הוא שווה 120 מטרים, והמהירות היא שלושה מטר לשנייה, אז 720 מ到 שלשים מטר, חלקי שלושה מטר לשנייה, נקבל שזמןו מתימר בảy שניות. עכשיו ננסה אותו דבר בגירסה וקטורית, và the point is, we're going to see that we're going to have to take into account also the direction. v, v כזה, נשתמש באות S בשביל העתק. לא נשתמש באות D, כי בחשבון דיפרנציאלי D זה מין גזרת. אם אתם לא יודעים מה היא נגזרת, אז לא חשוב כרגע. בכל אופן, האות S מסמנת העתק כמוסכמה. ניתן להשמש באות כלשהי, אבל כדי לא להתבלבל, אז נשתמש באות S שמקובל להשתמש בה. בכל אופן, Uh, יש לנו העתק כפול זמן, או העתק כפול השינוי בזמן. אנחנו נשמש באות t, שהיא האות המקובלת לסמן זמן, כמו time באנגלית. Uh, ושוב, פעם נוספת, אם אנחנו רוצים לבודד את הזמן, אנחנו נכפיל את שני אגפים בתי, ואחרי שנכזז את הזמן, נקבל שהעתק שווה למהירות ולמיירות, הETIME שווה לא מירוט, כהFUL אזמן, כהFUL T. וקדאי לחשב את הזמן, אנחנו נחלק את שני הגפים ב לכן הזמן, שווה לא חלקי ההמירוט. הזמן שווה, להעתק, הזמן שווה 720 מטרים מזרחה, כלומר היתק 720 מטר מזרחה, ועל כן הזמן יהיה 720 מטר מזרחה חלקי המהירות, שהיא 3 מטר לשנייה מזרחה. פעם נוספת, 720 חלקי 3 זה 240, ובנוגע ליחידות, מטר במונה חלקי מטר לשנייה במחנה, אז זה כמו להכפיל בשניה חלקי מטר, המטר מתכזז ונשאורות השניות. אז עד התא סיימנו את כיווני הווקטורים מזרחה או צפונה, נכון? אבל כשנעבור בהמשך לשאלות קצת יותר קשות, כמו שאלות שניתן למצוא בספרי הפיזיקה או בשיעורים, אז נראה מוסכמה שתגיד שהכיוון החיובי, במיוחד בשאלות חד מימדיות, הוא כשהתנועה היא קדימה, או אחורה, או שמאלה, או ימינה. נדבר על גדלים וקטוריים אחרים כשנעסוק בשאלות דו-מימדיות, או שאלות תלת-מימדיות, אבל המוסכמה חיובי, בראשות תנועה לכיוון מזרח, ושלילי לכיוון מערב. בצורה הזאת נקבל תיאור טוב יותר של הבעיה, מכיוון שזה יהיה 720 מטרים חיוביים, נכון? ו... המהירות הייתה שלושה מטר לשנייה חיובית, מה שאומר כמובן שאנחנו בכיוון מזרחה. אם זה היה שלילי, התנועה הייתה לכיוון מערב. זו המוסכמה. אנחנו נראה את זה בסרטונים שיבואו, בהם אנחנו נדבר על חיובי כלפי ושלילי כלפי